А й правда, крилам грунту не треба, землі немає, то буде неба, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина, а як же людина, а що ж людина, живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, ті крила, не з похупір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з ширості до роботи, у кого з щедрості на турботу, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії, Людина не допона літає, а крила має. А крила має